Після двох хвиль пандемії коронавірусної інфекції, переповненості хворими у медзакладі та перебоїв із постачанням кисню, у Хмельницькій інфекційній лікарні збільшили потужності збудованої рік тому станції та кількості ліжкомість, під'єднаних до кисню. Коли починався ковід, минулого року в нас було близько 20 кисневих кранів і балони, більше нічого. Наразі у станції Хмельницької інфекційної лікарні є два концентратори, які за добу загалом виробляють 61 балон з киснем, каже Володимир Кунда. Ще один. Встановили ще один компресор, він видає 43 балони на добу, і ось той другий видає 18. Альтернативним джерелом постачання рідкого кисню є кріоциліндр, який є резервуаром для його збереження. Ємність – 3 тонни рідкого кисню, який використовують для пацієнтів із важким перебігом хвороби. Під час другої хвилі пандемії коронавірусної інфекції, коли лікарня була переповнена, його вистачало на дві доби, говорить Володимир Кунда. Ну і, додатково... ну і додатково до цього всього ще одну кисневу станцію маємо встановити. Десь от там вона буде стояти, місце вже визначили, Проект наразі розробляється. До 100% готовності лікарні до третьої хвилі пандемії залишилось під'єднати ліжка третього поверху першого корпусу до кисню. Додатково підготували 90 ліжкомість. Тепер їх в інфекційній лікарні 208, додає Володимир Кунда. От ще. Ось прокладається ще 29 кранів, і повністю вся лікарня буде забезпечена киснем. Нетішинська міська лікарня, яка має власну кисневу станцію потужністю 60 балонів на добу, готова до прийому хворих на COVID-19, запевняє директор медзакладу Василь Пословський. Додає, розгорнути можуть 80 ліжкомість, які на 100% під'єднані до кисневих точок. Нашу лікарню не включили. Перелік лікарень, які будуть надавати допомогу коронавірусному форму. навіть в другу чергу не включили, але ми ж розуміємо, що якщо буде хвиля серйозна, то так, як і в минулому році, будуть залучати всі лікарні. Ну, якщо не буде вистачати вмість там першої хвилі, другої хвилі, Ну, ми готуємось. Хмельницькі Хмельницькій міській лікарні підготували 225 ліжкомісць із доступом до кисню, каже директор Валерій Гарбузюк. Та додає, лікарня мінімум на місяць на 100% забезпечена необхідними засобами для лікування хворих із коронавірусною інфекцією. В лікарні була повністю досліджена і в тих місцях, де потрібно відремонтована, відреставрована киснева система. Добавлені кисневі точки. Ми поміняли наш кріоциліндр, який минулих пандемій, коли було загострення, була на 3 тонни. Зараз в нас ця ємність це на 9 тонн. Тобто при регулярному постачанні кисню з завода в нас буде великий запас. У нас є також дуже велика кількість кисневих концентраторів, більше 200. Минулого разу важким пацієнтам ми давали централізований кисень, плюс 2. Концентратори. Така підготовка лікарень пов'язана із новим штамом коронавірусу «Дельта». Перебіг хвороби якого має свої особливості, пояснює заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Косовська. Особливістю саме цього вірусу є те, що він більш агресивний, збільшується, начебто збільшується потреба в госпіталізації хворих, вони є більш киснезалежними, потребуватимуть більшого самоінтенсивного лікування, а також те, що можуть ушкоджувати і хворіти діти. Відповідно до цього проводиться підготовка наших стаціонарів до розгортання в першу чергу дитячих відділень в другу чергу до того, щоб було посилене забезпечення, Тетяна Косовська запевняє, наразі область готова до боротьби із коронавірусною інфекцією. Та додає, головним профілактичним заходом до чергової хвилі коронавірусу є вакцинація. Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.